Žujo in dobrodošli v moji vročji kuhni. Moje ime je Sašo in danes pečemo japonski cheesecake. Japonski cheesecake je definitivno neki najbolj puhazdega, kar boste vzeli iz pečice. Pravimo tudi bombažni ali pa sufle cheesecake. Bombažni zato, ker je tok mehek, kot svet bombaža, sufle pa po francosko pomeni dihati in ta cheesecake diha diha z nami. Naj vam za začetek opišem, kakšen sploh je ta japonski cheesecake, ker, kaj ga boste enkrat naredili, ga boste definitivno spekli še večkrat. Za njega je značilna taka čist rahla in zračna tekstura. Ko ga malce zatresemo, se zatrese kaj na taka ravno prav fino uhlajena kremšnita. Zdaj, kar se tiče arom, noter imamo vanilijo pa limono, kaj več niti ni potrebno, ker kremni ser poskrbi za tisto res fino sočno sredico. Japonski cheesecake se peče v vodni kopeli in, hm, kaj še zapovedal, tudi v bistvu je čisto simpel za narediti, mogoče se bote malce zafarkavali samo svojo pečico, ampak popolnega je težko narediti, tako da bo pa dober, bo pa čist vedno uratil. se že veselim tega cheesecake da dejmo kar začeti pečti. Za Japonski cheesecake bote rabel en dober lonec kot dihta, a ne, peče se v vodni kopeli, Zato mora res fino tesniti. Tukaj ne bomo uporabljali obroča, uh, rabimo 20 cm pekač, jaz ga zelo nimam za roki, zato vam dam en nasvet, lahko uporabite tudi kar lonec. Sam paste da nima kakšnih plastičnih ročajov, da lahko gre pečico in to je to. Dali ga bomo pa takole v vodno kopel. Zdaj ga pa obleči s peki papirjem. Začnemo je dobro, da so vse sestavine segrete na sobno temperaturo. Sedaj v skledo mešalnika dodamo kremni ser. Vzamemo maslo in tudi tega dodamo v skledo mešalnika. Maslo in kremni ser sedaj malce stepamo oziroma premešamo toliko, da se povežeta. Prilijemo še mleko in dodamo vanilijev ekstrakt. Vmesko se tole meša, pa lahko še jajca ločimo na rumenjake in peljake. Rumenjake sedaj prilijemo k mešanici kremnega sera, masla in vsega ostalega. Malce premešamo, tako da se lepo poveže. Zdaj pa to odstavimo in skozi cedilo presejemo moko in pa koruzni škrop. Presejemo kar direkt v skledo. In to pa z premešamo, tako da ne bo nobene grudice. To se zdaj prelijemo v večji lonec in selotimo meringe. Evo, naša masa je že napol pripravljena. Zdaj nam je pa preostalo še to, da stepemo pet beljakov, skupaj 100 grami cukra, ne bom dodal pa noter še malo limoninega soka ali pa vinskega kamlja. To pa ful pomaga pr za zato da je ta bolj stabilna in da bo naš cheesecake čim lepše sta v pečici. Beljake sedaj ulijemo v skledu mešalnika in jih začnemo malce stepati. Ko dobimo takole penasto mešanico, prilijemo malo limoninega soka. Limonjni sok bo pomagal pri stabilnosti meringe. Zdaj vzamemo sladkor in ga vsujemo postopoma v skledo mešalnika. Meringo stepamo do mehkih vrhov. Meringa je stepena do mehkih vrhov, pasta, da jo ne stepte preveč. Zdaj jo pa dodamo nekje v ene, treh rundah k našej masi za japonski cheesecake. Pa nežno vmešamo, ne? tako kot pa navadi per meringi. To preprosto nežno vmešamo. Sedaj pa ulijemo v pripravljen pekač. V našem primeru je to lonec, vi pa lahko pečete tudi v pekaču za biskvit. Ko imamo vse lepo pripravljeno za v pečico, preprosto sam še malce tako lepo da se znebimo morebitnih mehurčkov. Zdaj pa prestavimo v pečico na sredinski predal, potem pa ulijemo še vročo vodo noter. Japonski cheesecake se bo pekel približno eno uro pri 160 stopinjah Celzija. Vmes vse skozi spremljajte, kako peka napreduje pri vas, kaj ti pečice se res razlikujejo med seboj. Zdaj pa takole, ko se ta cheesecake peče, ga je treba res fajn spremljati. Jaz sem ga probo spečiti tu v studio, spekel sem ga tudi doma in dobil dvakrat različna rezultata. Zato, ker imam dve različni pečici. Tako, da vam priporočam, da zadevo spremljate med peko in če se bo slučajno zgodilo, da bo pred 20 minutah že preveč rjavo, je mogoče treba dati na malo nižjo polico ali pa malo znižati temperaturo. Ampak, tudi če ne bo popolnoma lep prišel ven, bo pa zelo, zelo okusen. To vam pa garantiram. Ko je peka zaključena, ugasnemo pečico, takole pustimo vrata odprta in pustimo čist kajk notr še 15 minut. Zdaj ga pa odstranimo, pustimo, da se malce vhladi, ni potrebno čisto do konca in ga vzamemo ven iz pekača oziroma, ups, lonca. Tukaj sem ga malce predolgo držal obrnenega na glavo in je ostal od tis moje dlani. Bodte malo bolj previdni kot jaz. In... Tara, japonski cheesecake je pripravljen. Premažemo ga še z marmelado, na to ga postrežemo, kar tako ali pa dodamo, kaj sadja, jagodičevja, borovnice, vse, pino pa še zraven te čudovite sledice. Želim vam dober tek, spodaj v komentarje, mi pa napišite, kako je vam uspel ta japonski cheesecake. Se vidimo v naslednji epizodi Sladke akademije.